So, do sąsiedniczo. Czyli partia dostaje 3 i 4. I Demir, jeszcze chciał, on chce 2 3 1 2 3 je jedno. To što je do ruku, ili mi zaoštice. Zvačite, teka Je. 1 nikio na společnu. Jedan, dva, tri, tri, jedan, dva, tri, nove, 3 1 1 2 3 Samo završnica, tenka. da um.